Підрозділ аеророзвідки направляється на завдання. Місце для роботи знайдено. Далі – перевірка місцевості. «Ми виходимо спочатку пішком, ми перевіряємо повністю, куди можна під'їхати, куди ні. Це теж ж міни, міни, протипіхотні міни, розтяжки якісь». Далі – підготовка до роботи безпосередньо із пташкою. Налаштовують безпілотник українського виробництва «Лелека-100». Зараз е налаштовуємо GPS, відеозв'язок, е калібруємо, робимо передпольотну перевірку, готуємося до запуску. На роботу безпілотного літального апарату впливають різні фактори, говорить розвідник із псевдоФелікс. Саме перше це дощ, вітер. От, і, знову ж, коли от, такі тучки да, і димка, теж нічого не видно. Тобто, сенсу немає, що політав, ти все одно нічого не бачиш. Багатофункційність і дальність польоту – одні з основних переваг цього безпілотника, говорить Юрій. Втім, є складнощі. «Ми працюємо в умовах періодичного подавлення засобами РЕП, От, тому є, є определені якісь труднощі. Через роботу радіоелектронних засобів підняти у повітря лелеку не виходить. Тож аеророзвідники приймають рішення застосувати інший безпілотний літальний апарат Матрікс 300 І треба сказати, і падать, коли тут обстріл. Треба падати. Оборблення очень дорогое. Зелате, в принципі, його дуже накриваєш собою, щоб такого не повряділо. Поэтому ну, скільки таких ситуацій було, це... жесть. Цього разу налаштування і запуск успішні. А вже на цих кадрах результат успішного коригування роботи аеророзвідки, знищення ворожої артилерії на тимчасово окупованій території Херсонщини. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.